Työelämäyhteistyön toteuttaminen koko opetus- ja ohjaushenkilöstön voimin on tärkeää, koska sitä kautta varmistamme, että palvelumme vastaavat työelämän tarpeita. Yksilöllisesti räätälöidyssä työtehtävissä opiskelijan oppiminen ja osaamisen potentiaali pääsevät käyttöön. Joustavat polut ja erilaiset työpaikalla oppimisen ja työllistämisen mallit alentavat työllistämisen kynnystä, jolloin mahdollisimman moni täsmäosaaja saa mahdollisuuden päästä kiinni työelämään. Osa on alumnitoiminnan tavoitteena on tarjota osausta valmistuneille väylä verkostoitua sekä kehittää Osa on palveluja yhä paremmin palvelemaan alueen työpaikkoja. Alumnitoiminta muodostaa yhteistyöverkoston, joka hyödyttää alumneja, opintoihin hakeutuja ja heidän huoltajiaan, nykyisiä ja valmistuvia opiskelijoita, työelämää ja oppilaitoksen henkilöstöä. CRM-livitoiminnan avulla keräämme järjestelmään tietoa työelämäasiakkaiden palvelutarpeista. Näin kaikki työelämäasiakasta koskeva tieto on kaikkien nähtävillä OSAOssa yli OSAon on alumnit löytyy CRM-stä yhteyshenkilöt-valikosta. Täältä voit valita odotusvalikosta OSAO-alumnit. Liidit puolestaan löytyvät täältä myynnin alta, liidit-valikosta. Keräämällä tietoa työelämän tarpeista pystymme palvelemaan työelämää paremmin ja osaamme kehittää palvelutarjontaa, jolle on kysyntää. Osao, Kaikki on mahdollista.